تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھتی ہے وہ جنہوں نے گراؤنڈ اسٹینڈ کیے اپنے غلط بھی تھے مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اس ٹائم سیٹ سیٹ کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو مائنڈ سیٹ ہے یہ تو چیز ہی کچھ اور ہے یہ کاروبار سے بھی اوپر کی چیز ہے جگر, نہیں آتی مجھے انگریزی نہیں آتا پیسہ نہیں ہے میرے پاس دل بڑا میرا اللہ بڑا ہے میرے اندر خود ہی کریٹ کر اللہ او. پھر تم محسوس کریں महसूस سمندروں کے के موڑیں گے تیرے لیے لوگ خود بھیجیں گے بندہ نہ بندے کی ذات اللہ جان دے پار رب دے بند پندرہ پکار دینا تیرا کام بھیج. بندہ بھیجنا میرا کام بھیج. دیکھ کہاں, کہاں سے لوگ،, لوگ آج اور تو حق کی کرے، اٹھائے کاروبار کر سانوں. نی بلومو اپنے نفس میرا کاروبار نہیں چلا کیوں کہ مسئلہ ہوگا कوی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ منوسل اٹھا رہے آسمانوں سے اوپر. تو مدد آئے گی تیری. لیکن وہ کہتے ہیں نا لرن دا آرٹ آف لوزنگ گریس اگر تیرا شکار بھی ہو رہا ہے نا تو شان ذرا مارنے دے ان کو لینے دے مزہ تھوڑا سا کھانے دے گوشت دے بڑے عرصے کے بعد شیر کا سٹیک ملا ان کو کھان واسطے کھان دے بٹ لرن جان دے نہیں سر ہم جنگے بدر جیتے گریس دیکھیں ہمارے زنی. کیا کہہ رہے ہیں کیا جیت ملی ہے رو رہا ہے نبی بیٹھ گئے کرن نہیں میں بدے مارنے نہیں آیا تھا روٹ لینے دیا انسانیت کتنی زندہ تھی جیت کے بعد بھی انسان ربی کا وسطہ جیت کے بعد بھی پتا کلاس تم چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اگر انسان غریب ہے بنے اگر گریس نہیں آئی نا اگر بس اس بات میں کچھ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں مگر گریسفل ہوتے ہیں दो चीज़ों से मेहमान बाजी करेंगे लेकिन इस अदा में कर रहे हैं बंदा क्या यार बंदे में दम है दम होना चाहिए वो दम नहीं